Ja tässä vielä yksi vinkki paavunurmikeskuksen tonttupajasta. Me ihmiset opimme ja omaksumme asioita aina eri tavalla. Toisille ääni, kuva on hyvä, toisille taas luettu teksti. Ja sen takia meilläkin on eri tapoja tuoda viestejä esille. Ja yksi hyvä lahjaidea lähimmälle, joka haluaa itsestään pitää huolta, on kirjaneen hyvä oloja ja terveyttä. Se on lahjamme teille täältä paavunurmikeskuksesta Hyvää joulua!